Дякуємо, що знайшли, часто долучилися. Як зазначили в Україні, у нашому керівництві, про те, що Пригожин і його там військо, так зване прапор, підняли над якимись сортиром, прикріпили його до боку невідомо чого, повісили ганчірку і сказали, що взяли місто. Ну, гаразд, нехай думають, що взяли. Це цитую чорватого власне видання Reuters. Вашому, з ваших даних, що наразі відбувається в Бахмуті? Ну, власне, те, що зі слів наших побратимів, які зараз виконують задачі на бахмутському напрямку. Я Перепер... а, так, так. на бахмутському напрямку, то нам відомо, що оборона тримається. Тобто, загрози перше. Ми пам'ятаємо, коли ще місяць назад ворожі війська казали, що наші вже наші... точили наразі загрози е просування напрямку оточення, напрямку просування до шляхів сполучення, не має, тобто тримається оборона, щоденна оборона, але ця щоденна оборона – це героїзм, щохвилинний, щогодинний, сотень тисяч українських героїв, які тримають е ці рубежі і не дають просуватися ворогу при його численні спроби. Зараз дійсно ворог ставить акцент на просування в міській забудові, але, знову ж таки, не досить вдало для ворога це, тому що бої в містах, українська армія отримала дуже великий досвід, бої в містах ще в Рубіжному, Сєвєродонецьку, інших містах. І зараз застосовує цей досвід для того, щоб ворог вніс величезні втрати і максимально зручно було б тримати оборону. В принципі, це відбувається. Пане Володимире, враховуючи те, що ворог несе величезні втрати, ми, звичайно, недооцінюємо ворога, намагаємося не недооцінювати ворога, так буде правильніше сказати. Чи спостерігається останнім часом у зв'язку з тим, що вони терплять поразку? Можна сказати, що якимось чином змінюється тактика ведення бойових дій? Доволі складно це казати, тому що ворог і так застосовує з 1 січня, Всю тактику, яку він може. Це все залежить від підрозділу, які він застосовує. Тобто ми можемо говорити, що якщо до 1 січня бункерний дід своєму блазню, ховар, указав захопити силами найманців, силами зеків, штрафбатів тощо, ну, деше, дуже дешевими солдатами, яким начебто обіцяли якусь амністю, то після 1 січня коли вони не справилися, згнібилися з цією задачею, вже поставили задачу використовувати там регулярні з'єднання, які були відновлені після поразу під Харконом, під Харковом, тобто мобілізованих. От тих мобілізованих 500 тисяч, які готували до нового весняного наступу, наче по всій Україні і на Київ в тому числі. І все залежить від тактики, тактика ворога залежить від того підрозділу, який застосовується на тому чи іншому напрямку. Ми бачимо кардинально інший е, спосіб застосування, який ворог робить на Авдіївському напрямку, який теж, на жаль, дуже пакельний, дуже динамічний. Е, ми бачили, яку тактику ворог це на Вогледарському напрямку. Це броньовані якісь колони, це бронетехніку, намагався використовувати, але знову ж таки, ворогу це не принесе ніякому результату. Навпаки, ворог дуже великі втрати по у бойовій. Тому все залежить від розділу. Якщо цей базинь знову зняв якийсь відбор, біля, як було заявлено, біля якогось клозету, то це очевидно, що вони хочуть там на тебе якийсь ярлик повісити, щоб вони начебто десь щось просунулися, або потім просунутися. Насправді, саме серце місто, міста і там, де бойова забудова, під надійним. Бойовим, скажімо так, контролем українських сил оборони, і і Збройні Сили України надійно тримають оборону в міській забудовині. Угу. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, щодо техніки і щодо озброєння зі сторони Російської Федерації. Чи спостерігається надходження? Те, що на мені розказують побратими, ви знаєте, що я зараз знаходжуся на ротації, тому мені дуже складно щось там достеменно казати, коментувати, але ми знаємо, що регулярно знищуємо техніку ворога, зокрема і рухому, і броньовану, і вантажну техніку, вони намагаються навіть на передній край те що мене вразило приїжджати в тому числі вантажною неброньованою технікою вони арест 56 це такі знаєте допотопні артилерійські тягачі розконсервували те що бачили наші побратима розвідники звичайно артилерія 4 бригади наносила ураження по цим ворожим цілям для того щоб знищувати і живу силу сопротивника і мінометні розрахунки ворога і саму техніку ворога знищувати тому так, mm, да, дійсно, ми бачимо техніку, але ця техніка вкрай застаріла те, що, ну, те, що ми бачили на рубежі власне, нашої бригади, четвертої бригади рубежі. Тобто інформацію про те, що вони знімають з консервації танки Т-54 Т-55, це дійсно відповідає дійсності і вже ваші побратими бачили і її на полі бою? Не можу сказати, тому що мені таких ну побратими не переказували те, що вони бачили. те ну, не приказували, що вони бачили. Можливо, скоро вже почнуть три четверті збира знімати з консервації, фарбувати їх наново і думати відправляти це успіху не дасть, тому що знову ж таки, сучасна війна, я не втомлюсь повторювати, це війна навичок, вмінь, хитрості, технології, технології, технології. Тобто, чим більше навчений, з навичками, змінням користуватися новітньою зброєю, тим менше вирішує кількість живої сили. Ворог намагається свою нестачу в техніці, в боєприпасах компенсувати великою зброї живої сили. Ми бачимо і ті втрати, які вони несуть. Вони, я сподіваюся, довго так не протягують. Угу. Пане Володимире, не сам кінець. Хочу запитати у вас наступне. Є інформація про те, що в, вже, в Румунії вже цього місяця а, планують запустити а, центр обслуговування західної військової техніки, яка буде використовуватися в Україні. А, її строє німецька а, власне, компанія, будує а, Ryan Metal, власне, директор якої був напередодні у Києві. Скажіть, а наскільки це нам допоможе? у битві з окупантом? Наскільки це може нам спростити перемогу і наблизити нас до перемоги? Чим це нам допоможе? Будь-яка техніка, будь-які озброєння, будь-які боєприпаси, будь-які технології і все, що обслуговує технології, ремонтує. Адже, на жаль, війна і ворог так само якою б технікою він не користувався або новітньою, або застарілою, Вона теж стріляє і теж може на жаль, наносить якісь удари. Тому в будь-якому випадку все, що ремонтує нашу техніку і після тривалих боїв, це йде на користь витривалості нашої техніки. Але тут вказується саме центр обслуговування західної військової техніки. Що це тут саме мається на увазі? Зрозуміти правильно, щодня дуже велика динаміка боїв, дуже великий темп боїв. І будь-яка одиниця озброєння має певний свій ресурс від того ж самого автомата, закінчуючи там там великокаліберною артилерією, будь-якими системами, вони мають свій ресурс. Це як в тому числі і автомобілях, якщо в цивільному житті, там раз там на півроку, на рік має проходити якесь технічне обслуговування, але це цивільне, я порівнюю з цивільним автомобілем, а техніка військова так само набагато в важчих умовах перебуває, тому будь-які будь-які деталі, будь-які речі. Ну, вона потребує, в тому числі, обслуговування після дуже жарких боїв. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що пояснили Дякую. та знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Володимир Назаренко – боєць Легіону Свободи. Дякую.